Hans sa det. Har med? Hej. Ja, oh, hallo igen. Lektion i skolan. Alla fick delta, ja. Uh -huh. Nej, det visste jag inte. Nej, jag är inte Ja, en självständig. Ja. ja, det är det är jättebra. Det är jättebra. Nej, inte en bröderna. Nej. Nej. Okej, ja. nej, det blir ingen sommarskola. Nej. Absolut. Ja. ja men tack för att du trevligt. Det där var inget roligt samtal. Det var... Han men Han verkar tycka att du är lite hård mot dig. Men det tycker inte du mm, Nej. Du är. Du vet att jag tycker du är. Du är jättesmart. Och... Jag skulle kunna vara smartast att vara med dig. Du är ju så lätt för allting och... Men du, du måste också utmanas lite grann, tänker jag, så att du inte tappar stinget. Mm. Du kan ju vara bäst. Och, och då vill du väl vara det? Oh, jo. Mm, ja, jo. Bra snack. Tänk på det här med sommarskolan. Skippa den i år. På riktigt? Ja. Det när det och pengar, då. Ja. Det kan vara skönt med lite också. Men du, gör uh, klart läxan nu, för vi måste åka hem till maten snart. Jag tog Thay. Det var okej, va?